Salam, hər birinizi xoş görürük. Efirdə mən, Ülkər Bu Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən atışma nəticəsində hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Bugün Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikası sahəsində düşmən tərəfinin növbəti təhribatının qarşısına alarkən, döyüş tapışırığını yerinə yetirən zaman Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu, Əskər Tatarov Adil Əlioğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diliyir. Müdafiə Naziri bildirir ki, törədilən təxribatın arxasında birbaşa bir neçə gün əvvəl qoşunların bu istiqamətdə yerləşən qarşı durma xəddində səfərdə olan Ermənistanın yeni təyin edilmiş Müdafiə və Xarici İşlər Nazirlər dayanır və onların göstərişi ilə həyata keçirilməsi istisna olunmur. İndi isə keçək növbəti xəbərimizə. Bayılda hündür mərtəbəli bina çökə bilər. Bakının Səbayıl rayonunun Bayıl qəsəbəsinin buxta küçəsi 9 ünvanında sürüşmə prosesindən sonra İbrahim Məmmədov 2 ay küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli binaya bitişi köməkçi binada çökmə prosesi yaranıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov deyib. Onun sözlərinə görə, həmin köməkçi binanın sütunlarından biri təxminən 20 cm çöküb. Əziz Qaralov qeyd edib ki, buxta küçəsi 9 ünvanındakı sürüşmə sahəsində vəziyyəti mütəmadə olaraq dəyərləndirilməsi üçün 11 maya quraşdırılıb ərazinin müxtəlif hissələrində quraşdırılan mayaqlar vasitəsilə sürüşmə sahəsindəki dəyişikliklərin olub-olmadığı müəyyənləşdiriləcək. Yeni təyin olunan nazir İnam Kərimov keçmiş bankirə vəzifə verdi. Kənd təsərrüfatı nazirliyi yanında Agro Leasing Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinə daha bir sədr müavini təyin edilib. Bu, Mehman Məmmədoğlu İsmaylovdur. O, bundan əvvəl Kapital Bank Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Departament Direktoru, hazırda ləxv prosesində olan Texnika Bank Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Audit Komitəsinin sədri, of Azərbaycan Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri, eləcə də Azərbaycan Mərkəzi Bankının şöbə müdürü vəzifələrində çalışıb. Azərbaycanda daha bir qadın plastik əməliyyatın qurbanı oldu. Bakıda xəstə əməliyyat masasında vəfat edib. Hadisə bir müddət öncə Sabunçu rayonunda yerləşən Stimul hospitalda baş verib. Həkim Elçin Zodan, pasiyent Yeganə Qulyevanı plastik əməliyyat edərkən, o stolda keçinib. Yeganə Qulyeva əməliyyat başa çatmamış dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət iş açılıb, daha sonra iş Bakı şəhər prokurorluğuna verilib. Elçin Zodanın apardığı əməliyyat zamanı xəstənin vəfat etməsinin səbəbləri istintak tərəfindən araşdırılır. Rusiya federal təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşları Pomidor qralı Vahid Novruzovə həbs edib. Rusiya Federal Təhlükəsli Xidmətinin Moskva İdarəsinin nəməkdaşları ötən əftə mayın 14-də Moskva etrafı vilayətin Mütişi şəhərində iri Azərbaycanlı biznesmen, Pomidor kralı kimi tanınan Vahid Novruzov-u həbs edib. Bir neçə şirkətin sahibi və 20-dən çox biznes növvü ilə məşğul olan Novruzov vəsbəli şəxsə rüşvət verməkdə ittiham olunur. Vahid Novruzov Mütişi şəhərindəki Bakinski Bulvar restoranında heyrətdən donub qalmış Azərbaycanlıların gözü qarşıdır. Qarşısında saxlanılıb, saxlanılandan dərhal sonra Rusiya İstintak Komitəsinin mütişi şöbəsi tərəfindən onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəmədə vəsadət qaldırılıb. Məhkəmə vəsadəti təmin edib və Novruzovun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Pomidor qralı Novruzovun hansı vəzifəli şəxsi rüşvətlə ələ aldığı barədə məlumat yoxdur. Amma hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələr deyiblər ki, Novruzovun şəhərdəki mağazaların, pərakəndə ticarət köşklərinin əksəriyyəti qanunsuzdur və onun biznesi illərdir ki, yerli məmurlarla, o cümlədən yüksək vəzifəli polislərlə korrupsiya əlaqəl Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.